mesaj tranant de la Bruxelles pentru Traian Besescu și Republica Moldova Fostul președinte Traian Besescu s-a erijat în principalul promotor al Unirii dintre Republica Moldova și România, acest lucru fiind privit ca oans pentru ca Republica Moldova se adere la Uniunea Europeană. Europarlamentarul PSD, Andi Cristea, arată ce, din păcate, Republica Moldova nu intră în planurile de extindere ale Uniunii Europene, prioritatea fiind Balcanii de Vest. Realist vorbind, pentru Republica Moldova, pentru Ucraina. Pentru Georgia cel mai bun lucru care se poate întâmpla este să rămână stabile pe orbit european. Pentru ce, din păcate, la momentul acesta Uniunea European se concentrează în ceea ce privește extinderea pe zona Balcanilor de Vest. Iar cum spuneam mai devreme, interesul major în politica de vecintate este pe sud, nu pe est. Repet, dacă la momentul acesta totul ar fi perfect în Republica Moldova I ar fi elveia estului, Republica Moldova, din păcate, nu ar fi pe lista scurt de aderare la Uniunea Europeană, pentru ce Uniunea Europeană se uită acum la Balcanii de vest, nu se uit în vecinitatea estic. arată europarlamentarul Andy Cristea, într-un interviu pentru Europa Libera. Europarlamentarul PSD-a refuzat să comenteze afirmaia lui Traian Besescu, cel care spunea ce dacă nimeni nu ofer nicio perspectivă Republicii Moldova, unirea ar fi ansa. Eu nu comentez ceea ce spune fostul preedinte Traian Vesescu. A precizat Andy Cristea.